Opikko. Oppien kuntoutuksesta koulutukseen. Veikon polku työelämään ja rinnalla kulkeva tuki. Alkuvaihe. Kotona. Veikko on ollut jo pidempään työttömänä jaksamisongelmien vuoksi. Hän on kyllästynyt olemaan kotona ja kertoo työvoimaneuvojalleen, että haluaisi osallistua johonkin toimintaan. Yhdessä he päättävät, että Veikko osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminnan tavoitteeksi asetetaan vuorokausirytmi, mielekäs tekeminen ja sosiaaliset suhteet. Alkuvaihe. Pajalle. Veikko on aina ollut kiinnostunut tietokoneista ja viettää kotona paljon aikaa koneella. Hän ajattelee, että ICT-pajan toimintaan osallistuminen voisi olla mukavaa ja motivoivaa. Veikko saa pajapaikan paikalliselta ICT-pajalta. Veikon jaksaminen riittää aluksi kahteen pajapäivään viikossa, jotka ovat kestoltaan neljä tuntia päivässä. Alkuvaihe. Ohjaus. Veikko aloittaa pajalla kuntouttavan työtoiminnan. Veikko tekee yhdessä ohjaajan kanssa alkukartoituksen, jossa käydään läpi hänen elämänsä eri osa-alueita. Tällä pajalla käytetään alkukartoitukseen thl kykyviisaria. Veikolla on vaikeuksia vuorokausirytmissä. Rahahuolet ulosottokirjeiden muodossa valvottavat. Veikko tuntee itsensä myös masentuneeksi. Ohjaajan kanssa todetaan, että terveydentilaan liittyviin asioihin voisi etsiä apua. Alkuvaihe. Pajalla. Veikko tutustuu mieleisiin työtehtäviin pajalla, yhdessä ohjaajana muiden pajalaisten kanssa. Veikko pääsee mukavasti pajan työrytmiin mukaan ja viihtyy pajalla muiden seurassa. Herääminenkin helpottuu aamuisin vähitellen. Pajan arjessa Veikko kertoo säännöllisesti kuulumisiaan pajan ohjaajalle. Alkuvaihe. Ohjaus. Ohjaajan tuella Veikko aktivoituu varaamaan itselleen lääkäriajan, että saisi apua masennuksen hoitoon. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja auttaa Veikkoa velkaneuvonnan ajanvarauksessa velkaongelmien ratkaisemiseksi. Veikko tuntee olonsa huojentuneeksi, koska saa vihdoin edistettyä asioitaan ja nukkuminen helpottuu vähitellen. Alkuvaihe pajalla. Tietokoneiden kanssa touhuaminen on mukavaa, mutta Veikosta alkaa tuntua, että hänen vahvuutensa ja syvempi mielenkiinnon kohteensa on muualla. Veikko on alkanut harrastaa kotona laittoa. Samalla hän on alkanut pohtia, olisiko siitä ammatiksi. Veikko jaksaa paremmin ja kuntouttavan työtoiminnan pajapäiviä lisätään. Alkuvaihe-ohjaus. Veikko keskustelee ohjaajan kanssa haaveistaan. Ohjaaja kannustaa Veikkoa tutustumaan keittiötyöhön. Yhdessä otetaan yhteyttä keittiöpajalle ja keskustellaan mahdollisuudesta siirtyä sinne. Pajalta vapautuu paikka Veikolle. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, tukitoimet, kuntouttava työtoiminta jatkuu keittiöpajalla. Veikko kertoo, että on joskus haaveillut kokin ammatista ja kiinnostus keittiötyöhön onkin vain kasvanut. Veikko kertoo ohjaajalle, että hänellä on ollut aikaisemmin hankaluuksia koulussa, mutta ei oikein osaa kertoa mitä. Ohjaaja ja Veikko ottavat yhteyttä yhteistyön aloittamiseksi oppilaitokseen ja saavatkin sieltä opettajan yhteystiedot. Opettaja kertoo Veikolle ja ohjaajalle, että olisi hyvä selvittää erityisen tai vaativan erityisen tuen perustetta aikaisempien koulukokemusten perusteella. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, osaamisen hankkimisen suunnittelu, Keittiöpajalla Veikko ja ohjaaja kartoittavat yhdessä Veikon osaamista ja mitä hänen olisi hyvä oppia lisää. Veikko haaveilee edelleen opiskelusta kokin ammattiin. Hän kokee kuitenkin, että ei vielä jaksa kokoaikaisia opintoja. Ohjaaja kertoo Veikolle mahdollisuudesta osoittaa osaamistaan keittiöpajalla. Osaaminen arvioidaan näytöllä. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, itsearviointi, Veikko arvioi osaamistaan osaan.fi-sivustolla. Itsearviointi auttaa Veikkoa ja ohjaajaa tarkentamaan, minkälaista osaamista Veikon olisi hyvä saada lisää pajajaksollaan. Ohjaaja ja Veikko pohtivat alustavasti, miten ammatillista osaamista lähdetään hankkimaan pajan työtehtävissä. Tutkinnon osan suorittamisvaihe. Ohjaajan perehtyminen. Pajan ohjaaja tietää, minkälaista osaamista pajalla voi hankkia. Ohjaaja peilaa pajan arkeen kuuluvia työtehtäviä verkosta löytyviin e-perusteisiin ja hakee lisää tietoa ohjaanfi sivustolta Tutkinnon osan suorittamisvaihe osaamisen hankkiminen. Veikko tekee tutkinnon perusteisiin pelattuja työtehtäviä menestyksekkäästi. Hän pitää työpäiväkirjaa, arvioi osaamistaan ohjaajan avustuksella ja ohjaajan antaman palautteen perusteella. Pajan ohjaajalla on riittävät ammattiosaamisen taidot. Hän osaa arvioida ja tulkita ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, osaamisen osoittamisen suunnittelu. Veikko on tehnyt tavoitteellisesti töitä keittiöpajalla jo pitkään. Ohjaaja ja Veikko istahtavat pöydän ääreen pohtimaan alustavasti, millä työtehtävillä osaamista voisi osoittaa tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, yhteistyö, veikko ja ohjaaja arvioivat yhdessä, että veikon osaaminen on nyt riittävällä tasolla osaamisen osoittamisen prosessin käynnistämiseksi. He ottavat yhteyttä oppilaitokseen. Opettaja tulee tunnistamaan oppimisympäristön suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Opettaja hyväksyy oppimisympäristön osaamisen osoittamiseen. Opettaja, ohjaaja ja Veikko käyvät vielä keskustelun arvioinnista, tarkentajan arviointikriteerit. Tutkinnon osan suorittamisvaihe, Hox. Opettaja ja Veikko tekevät yhdessä Hoxin, eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. He sopivat osaamisen osoittamisen liittyvistä asioista tarkemmin ja kirjaavat mahdolliset näytön tukitoimet. Usein Pajan ohjaaja toimii myös työelämän edustajana, mutta ei aina. Opettaja kirjaa työelämän edustajan nimen yhteystietoineen osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota voidaan kutsua myös näyttösuunnitelmaksi. Veikko kertoo omat ajatukset työtehtävistä, joilla hän voi tuoda osaamistaan näkyväksi. Opettaja varmistaa vielä, että kaikki ovat ymmärtäneet arvioinnin perusteet ja tutkinnon osion ammattitaitovaatimukset, eli näytettävät sisällöt. Yhdessä sovitaan ja käydään vielä läpi työtehtävät, joilla osaaminen osoitetaan. Tutkinnon osan suorittamisvaihe. Arviointimenetelmänä on näyttö. Osaamisen osoittaminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja mahdolliset tukitoimet huomioiden, jotka on yhdessä sovittu. Kun yhdessä suunnitellut ja sovitut työtehtävät on tehty, Työelämän edustaja ja Veikko arvioivat osaamisen osoittamisen, tutkinnon perusteiden, arviointikriteereiden mukaisesti. Veikko ja työelämän edustaja valmistautuvat yhteistuumin opettajan kanssa käytävään arviointikeskusteluun. Tutkinnon osan suorittamisvaihe. Arviointikeskustelu ja päätös. Työelämän edustaja ja opettaja käyvät arviointikeskustelun Veikon osaamisen osoittamisesta. Opettaja ja työelämän edustaja päättävät aina yhdessä arvioinnista, jonka opettaja kirjaa. Opettaja kertoo Veikolle arviointipäätöksen ja samalla myös oikaisu- ja valitusajat päätökselle. Opettaja kirjaa Veikon HOKSIin alustavaa jatkosuunnitelmaa. Tulevaisuuteen suuntaaminen – jatkosuunnitelma Veikon on aika pohtia tarkemmin yhdessä ohjaajan kanssa, hänelle sopivaa ja mielekästä suunnitelmaa, mihin hän tulevaisuudessa suuntaa. Tulevaisuuteen suuntaaminen. Vaihtoehtoja. Jos Veikko kokee, että ammatilliset opinnot olisivat hänelle ajankohtaisia, hän voi hakeutua oppilaitokseen opiskelijaksi. Hän voi myös jatkaa seuraavaan tutkinnon osaan hankkimalla osaamista nykyisellä työpajalla. Tai Veikko voi etsiä itselleen työpaikan tai jatkaa oppisopimuksella. Ohjaajan kanssa Veikko selvittää etuusasiat ja tarvittavan muuntuen uuteen elämänvaiheeseen. Veikko saa apua ja neuvoa myös opettajalta, joka tarkentaa ja kirjaa jatkosuunnitelman hoksiin. Tulevaisuuteen suuntaaminen ohjaus. Veikko voi myös hakeutua työhön. Veikko saa ohjaajalta apua työpaikan etsimiseen, työhakemusten ja CV:n kirjoittamiseen. Myös haastattelutilannetta voidaan harjoitella yhdessä. Tulevaisuuteen suuntaaminen, rinnalla kulkeva tuki. Veikko voi myös kokea, että työ tai opiskelu ei vielä ole ajankohtaista. Silloin yhdessä muiden kuntoutuksen kentällä olevien toimijoiden kanssa Veikko kartoittaa erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja, joissa hänelle riittävä tuki toteutuu. Rinnalla kulkeva tuki päättyy vasta, kun on selvää, miten Veikon arki jatkossa rakentuu. Opikko. Paras juttu pitkään aikaan.